אנחנו רוצים לפתור כמה בעיות מלוליות שעוסקות בשיפוע של קו ישר. ייתכן כי לפעמים תירוקים מתייחסים לזה כאל מודל יחס ישר היות ואנחנו נתאר בגרף את מה שמתואר בבעיה הזאת. אנחנו נסרטט את זה ונקווה כי אחר כך נהיה מסוגלים למעשה לענות על השאלה שלהם. נראה מה הם שואלים. הזרם הסטנדרטי עבור ברז ראש מקלחת של זרם חלש הוא 2.5 גלונים לדקה. חשבו כמה זמן ייקח למלא אמבט של 30 גלונים, אם נעזר בכזה ראש מקלחת, כדי למלא את המים. מה שנעשה כאן זה לבנות גרף של יחס ישר. זה נשמע די מסובך, אבל בעצם נתחיל מלכתוב משוואה אשר מתארת כמה, כמה גלונים אנחנו ממלים או כמה גלונים אנחנו הזרמנו אחרי כמות מסוימת של דקות. נגדיר כי יש לנו גלונים שווה לקצב. בואו אנחנו ממלאים את הגלונים. זה יהיה 2.5 גלונים لكل דקה. כפול. מספר הדקות. אנחנו נכנה את הדקות M ואת הגלונים G. כרגע הגדרנו את, מודל, את המודל של היחס ישר שלנו. אין דבר פשוט מזה. יש לנו כעת משוואה מתארת. אתם תיתנו לנו את מספר הדקות. אנחנו אכפיל ב-2.5 בגלל שזה מגדיר כמה מהר אנחנו ממלאים את האמבט. כלומר, אחרי דקה אחת, 1 כפול 2 וחצי, יש לנו 2 וחצי גלונים. אחרי שתי דקות יש לנו 2 כפול 2 וחצי, יש לנו 5 גלונים. זהו הגרף שלנו, וזה יהיה כי אני נוסחה לקו ישר, y שווה ל-mx ועוד b. כאן אין לנו b, ה-b איננו, יש לנו רק m כפול x. ל-x אנחנו קוראים כעת דקות, ול-y אנחנו קוראים עכשיו גלונים, והשיפור כעת הוא וחצי. נסרטט זה לפני שאנחנו עונים השאלה. במקום לקרוא לזה ציר x זכרו, X הוא המשתנה בלתי תלוי, את הדקות שאנחנו מאפשרים לזה לזרום, זה יהיה ציר m הנכי, ציר Y, אנחנו ציר מספר שאנחנו ממלאים. אנחנו נעסוק רק ברביעי החיובי, אנחנו מניחים כי אנחנו יכולים לקבל רק דקות חיוביות. מה היה? אנחנו יכולים גם לכתוב את זה כגלונים שווה ל-2.5, זה אותו דבר כמו 5 2 גלונים לדקה כפול הדקות. כעת אנחנו יודעים כי השיפוע שלנו הוא 5 2, יכולים להשתמש ב-2.5 ואנחנו מעדיפים 5 חלקי 2. אנחנו כבר יודעים את זה, נקודת החיתוך עם y זה 0, אין כן חיתוך עם y, אתם יכולים לסמן את זה 0 חיובי. אתם מתחילים כאן בראשית הצירים, זה החיתוך y. עבור כל 2 שנזוז לימין אנחנו נעלה 5. נזוז, נשנה את x ב-2, 1, 2, 3, 4, 5. נשנה שוב את x ב-2, 1, 2, 3, 4, 5. אם נשנה את x ל-2 שלילי, אז נשנה את y הוא יהיה שלילי, הוא מינוס 5, מינוס 2. 1, 2, 3, 4, 5. וככה הלאה ועלאה. אנחנו לבסוף נרד לכאן למטה, אז הגרף שלנו, מודל שלנו, נתראו אותו כגרף, ייראה כמו זה. אנחנו עושים את מירב המאמצים לעבור דרך כל הנקודות. האמת, כי אמרנו שנעשה את זה רק ברביע הראשון, באמת שאין איזה שום משמעות לרביע הזה שכאן. בגלל שאי אפשר לקבל דקות שליליות, או אתם לא אמורים לקבל דקות שליליות. אנחנו אמורים לעסוק בזה רק בזה שכאן למעלה. מה שהם עוד שואלים אותנו, כמה זמן ייקח 30 גלונים? לצערנו, הגרף שלנו לא עולה כאן עד למלה עד ל גלונים, זה כאן זה 10 גלונים, זה עשרה גלונים ממנהלי פי שלוש מעלה, לא נוכל לקרוא את הגרף. אבל אנחנו יכולים גם לפתור את זה בדרך אלגברית. כמה דקות זה ייקח? נרשום את הגלונים שלנו כשווים ל-30. אתם מקבלים כ-30 גלונים שווים, נרשום, באותו צבע, 2.5 גלונים לדקה, כפול הדקות. כל מה שאנחנו צריכים לעשות כדי לפתור עבור הדקות, זה לחלק את שני אגפים ב-2.5 גלונים לדקה. נחלק את שני אגפים ב-2.5 גלונים לדקה. אנחנו נציב גם את יחידות כדי להראות לכם שגם הן נסתדות בסוף. זה שכאן יתבטל, יישאר פשוט אחד. האגף השמאלי, או אפשר יהיה להגיד M, יהיה -E -E. שווה ל-30 חלקי 2 וחצי יש לנו גלונים במונה אנחנו נראה לכם כיצד לעבוד עם היחידות אם תעבדו, כאילו זה מספרים רגילים אם גלונים לדקה במכנה אם נחלק בשבר הזה זה אותו הדבר כמו להכפיל בהופכי זה אותו דבר כמו להכפיל בדקה לגלונים הרוא, היחידה הזאת הייתה במחנה, כאשר מעבירים אותה למונה, הופכים אותה. נקבל גלונים במונה וגלונים במחנה, הם מצטמצמים. נשאר עם 30 חלקי 2.5 דקות, ומה זה 30 חלקי 2.5? זה שווה ל-12. ייקח לנו 12 דקות למלא המבט של 30 גלונים. יש לנו כאן את הדקות, 12 דקות. נפתור כעת בעיה נוספת. אמיר או אמיר, לא בטוח מה ההיות הנכון, לשם, לשם הזה, משתמשים בצינור, נגלול מעט כלפי מטה, משתמש בצינור כדי למלא בריכת שחייה חדשה, בפעם הראשונה. ופתח את הצינור בעשר בערב, נרשום את הנתונים, הוא התחיל בערב, זה זמן ההתחלה, והשאיר... את המים זורמים כל הלילה ב-6 בבוקר הוא את העומק וחישב כי 4 חלקי 7 מהבריכה התמלה כאשר הוא התחיל בעשר בערב זה הזמן וזה איזה חלק מהבריכה מלא באוixי כאשר הוא התחיל הבריכה הייתה ריקה זאת בריכה צרכייה חדשה זה היה נתול לנו הבריכה הייתה מלאה ב-0 כאן ירשום 0 אין שם בכלל מים 6 בבוקר הוא את העומק כי חישב כי 4 חלקי 7 מהבריכה התמלאה. כן נרשום מלא ב-4 חלקי 7. באיזה שעה בריכה חדשה תהיה מלאה? אנחנו רוצים לדעת מתי מלאה. מתי יהיה מלא ב-1 חלקי 1 כאשר היא 7 חלקי 7 מלאה? באיזה שעה? כדי לחשב את זה, נלו ליצור מודל דומה לזה שעשינו בפעם הקודמת. אנחנו יכולים גם להגיד כי מלאה במידה ששווה לאיזה לא קבוע כפול מידת הזמן העוברת. אנחנו יודעים כי כאשר הזמן היה 0, נרשום זאת כך, זה הזמן, נרשום את זה כאן, זה הזמן, זה הזמן 0. מה זה בשעות? זה 8 שעות יותר מאוחר, מבינים? זה זמן 8. אנחנו לא יודעים מה זה, זה איזה שהוא זמן אחר. כאשר הזמן הוא 0, ב-10 בערב זה 0 כפול k, הבריכה מלאה ב-0. היא ריקה לחלוטין. כאשר הזמן שווה ל-8, יש לנו 8 כפול k. k, הוא הקצב, اكيتس بون אנחנו ממלאים את הבריכה ישום 8 כפול ק הבריכה מלאה ב 4 חלקי 7 וכאן אנחנו ממש יכולים לחשב מהו ק אנחנו יכולים לחשב מהו קבוע יחס כדי ליצור את מודל היחס הישר, פתאום איזה שפה גבוהה, אבל כל מה שאנחנו هو הוא בעצם כי כל העסק הזה של מילוי הבריכה ניתן לתיאור על ידי משוואה כזו. הכמות שאנחנו ממלאים היא ביחס ישר לכמות הזמן שאנחנו נותנים למים לזרום בצינור. וזהו קבוע היחס. אנחנו לא יודעים כמה מהר היא מתמלט, אבל אנחנו יכולים להגיד כמה מהר היא מתמלט, בגלל שאנחנו יודעים כי אחר 8 שעות היא 4 7 מלאה. כדי למצוא את K, נחלק את שני אגפים בשמונה שעות. נקבל כי k 4 חלקי 7 ממלאה חלקי 8 שעות. וזה אותו דבר כמו 4 חלקי 7 כפול שמינית, מלאה חלקי שעה. אם נחשב זה נקבל, ב-4, נקבל 1 חלקי 14 ממלאה. זאת יחידת מידה די מוזרה, חלק המלא לשעה. ניתן גם לומר 1 חלקי 14 מהבריכה מתמלא בשעה. כלומר, k שווה ל-1 חלקי 14. כאן המשוואה, שלנו נרשום אותה כאן. כמות החלק המלא של הבריכה שווה ל-1 חלקי 14 כפול הזמן. המשוואה שאנחנו צריכים לפתור היא מתי זה שווה ל-1, שעה, נציב בתוך המשוואה, יש לנו 1. הכוונה היא כי הבריחה מלאה ב-1, זה שווה ל-1 14 כפול הזמן. אם נחפיל שני הגפי המשוואה 14, ה-1 חלקי 14 וה14 יצטמטמו, אנחנו נשאר אם t שווה ל-14. הבריחה תתמלא אחרי 14 שעות. זכרו, כל מה שאנחנו עוסקים בו זה שעות. התחלנו ב-10 זה היה זמן 0. מה השעה אחרי 14 שעות? 10 בערב זה יום ראשון, אם נעבור ל-10 ברוקר למחרת זה עבור 12 שעות, ככה אנחנו מחשבים, ואנחנו צריכים להגיע עוד שעתיים, להגיע ל-14 שעות, כלומר, צערי יום המחרת, בצערי יום השני, אחרי שהתחלנו את מילוי הבריכה, הבריכה תהיה מלאה. ניתן להציג את זה בגרף, יש לנו כאן מקום לסרטט, לסרטט כגרף את כל מה שדיברנו עליו, המשוואה, החלק המלא שווה ל-1 חלקי 14 כפול הזמן, נניח כי כל אחד מהקווים הזה כאן הוא 2, זה יהיה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, וזה אומר לנו כי אם נגיע ל-14 נעלה ל-1, כלומר אם x משתנה ב-14, משתנה ל-1 חיובי. נרשום כאן יחידות, 1, 2, הסקל שלנו אינה מושלמת, עיבטנו מעט את הגרף אבל זה 1, לגרף יראה משהו כזה, ממש כמו זה. יש לו שיפוש של 1 חלקי 14. מקווים כי תמצאו בזה שימוש.